Όταν αναμειγνύουμε ένα διάλειμμα οξέω με ένα διάλειμμα βάσης, τα κατιόντα υδρογόνου και τα ανιόντα υδροξιδίου συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μόρια νερού. Ενώ παράλληλα σχηματίζεται και άλλας. Η αντίδραση αυτή ονομάζεται εξουδετερώση επειδή εξουδετερώνονται Εξαφανίζονται τόσο οι ιδιότητε του οξεός, όσο και οι ιδιότητε της βάσης.